Κύριε Αντιπρόεδρε τη Κυβέρνησης, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην Ελλάδα και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ιδιαίτερα χρήσιμες και επικοινωνικέ συνομιλίες με τους Έλληνες ομολόγους σας και με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η επίσκεψή μου στη Σόφια, αμέσως μετά τον σχηματισμό της νέας μια πιο δυναμική φάση στις ήδη εξαίρετες μα σχέσεις. Και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή σας επίσκεψη, μια επίσκεψη η οποία πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα κρίσιμες ώρες και απαιτεί τον συντονισμό και τη συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ΝΑΤΟ. Χθεσινή αναγνώριση από τη Ρωσία της μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας εντός εισαγωγικών από τις αυτοανακηρυχθήσεις δημοκρατίες του Ντονέσκ και του Λουχάνσκ παραβιάζει κατάφορα το διεθνές Δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αλλά και τις συμφωνίες του ΜΙΤΣΚ. Και όπως κάθε αναθεωρητική πρωτοβουλία υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα και την πρόοδο. Η Ελλάδα ως θεμελιώδη αρχή Σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρατών. Καταδικάζει συνεπώς, απερίφραστα ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΕΕ Ένωσης και του ΝΑΤΟ συντονίζεται ήδη με τους της ώστε η αντίδρασή της να είναι κοινή και ουσιαστική. Έχω ήδη επικοινωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, την κυρία Ουρσουδα Βαντελάινα. Η χώρα μας έχει έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας και παρακολούθησης των εξελίξεων. Την προστασία και τη στήριξη της ελληνική ομογένειας στην Ουκρανία, αλλά και της πολυπληθούς κοινότητα στην Μαριούπολη, η οποία έχει παρουσία δύο και πλέον ετών στην περιοχή και για την οποία εργαζόμαστε. Η παγκόσμια κοινότητα έχει μία ευκαιρία να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων, στην αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθήκων. Ο πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου σε συνθήκες βίας άλλων εποχών και στις ένοπλες λύσεις των διακρατικών Διαφορώ. σε αυτό το μέτωπο κρίνεται τώρα η ευθύνη κυβερνήσεων και λαών. Και όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμακωμένη κρίση, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, θέλω να δημιουργήσω όλους τους Έλληνε πολίτες ότι έχουμε ω κυβέρνηση λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σα ευρωσου ότι φίλει βουργία και στο μέρα τη Energies Eparkia. It's very good to, to, to, to welcome you with some comments on the situation in the Ukraine and also pointed out that uh, uh, on the crucial issue of natural gas supply we stand ready to support uh, Bulgaria in any way possible to overcome what we expect is going to be a short-term crisis and of course we are uh, working together to complete as quickly as possible uh, the IGB interconnector which we know is so important um, uh, for Bulgaria in order to allow you to diversify your natural gas supply. So again welcome yes. to Greece. Thank you very much for this warm welcome. Uh, we are also very concerned about the Uh, crisis in Ukraine uh, and the ensuing energy crisis. Um, we believe that all international law should be followed, uh, and it is currently being violated in a, let's uh, say, very brutal manner. Uh, We are also willing to uh, work with Greece and help uh, in electric supply to make sure that there is no discontinuity, uh, and also to prepare all the projects that uh, we are looking to discuss at the G2G, uh, which is south to north connectivity, which is critical for the European region. Um, also, uh, as you mentioned, the connectivity in the energy systems uh, and uh, integration of closer integration of the energy systems, um, as well as. Um, several of the other projects that we have been uh, uh, discussing over the years, such as the final border crossings that we're hoping to complete, um, as well as <coughs> making sure that the, good of, uh, the flow of goods and flow of people is facilitated.